رات کو 3 بجے اپ بستر پہ ہیں پھر بھی نماز فجر پڑھیں نماز فجر کی چھٹی نہیں نماز فجر میں ناغا نہیں ہے یہ نوصت کی بنیاد ہے نماز فجر نہ پڑھنا سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ کسی بھی شخص کے خبیث ہونے کی علامت ہے رسول پاک فرماتے ہیں خبیث आदमी رسول پاک فرماتے ہیں یہ منافق आदमी رسول پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کی لاش کو میں آگ لگا کے جلا دوں یہ ایسا گندا انسان ہے کہ نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دی. تو میرے نوجوان بھائیو ہو آپ رات گیا تک واٹس اپ استعمال کرتے ہو فیس بک اور چینلز پہ بیٹھے رہتے ہو چلے میں آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں تک میرا پیغام جائے کوئی میری مسلمان بیٹی بہن میرا بھائی مجھے سنے تو میں اسے ہزار بار یہ کہوں گا کہ نماز فجر سے پیار سیکھو اس وقت رویا کرو فجر کی سنتیں پڑا کرو مالدار وہ نہیں ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہے مالدار وہ نہیں ہے جس کا ڈالروں میں بینک بیلنس ہے ایسا نہیں ہے مالدار وہ ہے جو صبح کی نماز سے قبل دو سنتے ادا کرتا ہے دنیا اور دنیا کے خزانے بھی ایسے شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صبح کی دو سنتے فرض سے پہلے ادا کر لیتے ہیں سلاۃ الفجر یا عباد اللہ نمازی بائی اور نماز فجر سے پیار کرو اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اس میں حفاظت ہے اس میں صحت ہے اس میں اجر و ثواب ہے اس میں قیامت کے دن کا نور ہے یہی آپ کی جنت ہے یہی آپ کی کامیابی ہے کائنات کا بد نصیب انسان ہے جو بلا وجہ روزانہ نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا سورے نکلنے سے پہلے نہیں پڑھتا اللہ ہم سب کی یہ غفلتیں دور کر دے اس نور کے وقت ہمیں رونے کی توفیق دے, دے. اللہ جن گھروں میں یہ غفلتیں ہیں اللہ ان کو وہ غفلتیں دور کرنے کی توفیق دے دے. اگر آپ کی والدہ آپ کو اٹھاتی ہے والد اٹھاتا ہے تو ایسے والدین کے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں جو آپ کو فجر کے وقت ناراض نہ ہوا کریں ان کی انسلٹ نہ کیا کریں اور ان سے سے پیش نہ آیا کریں میں ایسے درجنوں گرانے جانتا ہوں گھر میں ماں باپ نہیں ہے اور خاندان میں سے کوئی بندہ بے نماز فجر نہیں پڑھتا اور وہ بھی گرانے منحوس ہیں کہ جن کے والدین فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو میں بڑی معذرت اور محبت سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے مطالعہ میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کا نمازی کسی نہ کسی روز اللہ اس کو کنارے لگائی دیتے اور اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے اللہ مجھے اور آپ کو نماز فجر کی محبت اور نماز فجر کی عقیدت اور ادائیگی نصیب فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ